Salut! Sunt Adina Veideanu. Săptămâna trecută ți-am arătat dispozitivul Zaito în formă de mânuță și am început să-ți povestesc puțin despre cum funcționează el. Tocmai pentru că măsurătorile se fac așa cum ți-am arătat, acurateția scanării Zaito este absolută. Deci dacă ți-ai face o scanare și te gândi, wow, ce tare, hai să mai fac încă o dată să văd dacă este la fel, rezultatele vor fi cu siguranță diferite. Și lucrul acesta îi face pe mulți să creadă că dacă nu este reproductibil, nu are nicio valoare, ceea ce este total fals. Tocmai că dacă ar fi reproductibil, atunci ceea ce ți-am explicat până acum ar fi total fals. Adică, ce ți-am spus? Ți-am spus că măsurăm energia corpului. Aceasta, în termenii medicinii tradiționale chineze, este cea mai rapidă componentă a corpului tău. Adică ea se mișcă înainte ca orice altceva să o facă. Hai să-ți explic altfel. Ai avut o senzația că te îmbolnăvești și în următoarele 24-48 de ore să fi răcit? Iar pe finalul răcelii să ai așa o altă senzație cum că te faci bine și chiar să te faci bine în următoarele 24 de ore? Ei, exact senzația asta care precede boala propriu-zisă este dată de energia corpului tău care se dezechilibrează înainte ca sângele să dezechilibreze, înainte ca țesuturile să o facă și se reechilibrează înainte ca orice altceva să se reechilibreze. Așa funcționăm, fie că știm sau nu, credem sau nu, acceptăm sau nu. Prin intermediul Zaito, noi măsurăm un fenomen energetic. Știm că se mișcă rapid și ne așteptăm la asta, de la o scanare la alta. Vei vedea că vei avea variabile în rezultate, din simplu motiv că măsori energia corpului tău. Dr. Cook spune că odată cu experiența în utilizarea tehnologiei, dispare orice dubiu asupra valorii scanării. Și noi ne-am convins așa că așa este și clienții noștri s-au convins și te așteptăm și pe tine să te convingi că fiecare scanare este cât se poate de reală și de mare ajutor în luarea unor decizii informate. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci îți doresc o săptămână excepțională. Ai grijă de tine și de sănătatea ta!